Assalamualaikum. Kami datang nak beraya Assalamualaikum Oh, Adi Haa, jumpa masuk Haa, jumpa makan Dah, ambil ikut dini Terima kasih Ha, raya kali ni ada kuih je ke? Kutupat rendang tak ada Haa, tu je lah ada Bagaimana? Makan je lah Hmm, kan best kalau kawan-kawan lain ada sekali Hmm, meriah sikit Eh, hey, diorang ada je ni. Ah, mari datang meraya dengan kita ni. Kami mengucapkan eh, Selamat malam lagi High Street Dalam Sanizan Batik ta